Men hvad jeg vil sige, det er slut på HCØ Og det er slut på NBI Slutte regne med en C Jeg skal aldrig regne i Det er sandt, jeg vil finde indeterminant Men tiden vil det er rent Og det er jo ikke fordi, at det er forbudt. Og kvante lidt derhjemme, men jeg kan, at det slut For det er ikke det samme Du kan ikke gøre med ramme, sidde hos en Og fandt en jeg står som her Det er svært at finde, men hør Bare fordi, at jeg slutter på mit fag det sker jo for alle her en skabelsvang dag Så sker det uden for trossens skyld Jeg føler mig svag For jeg nød hvert minut af den fandme mekaniske sag. Og ja, husker, at man kan simpele matingsmultiplikation Men nappe har et bot, så tager nu vits transformation Men det gør ikke noget, for det ses trivial I min channel lever kvanten, selvom jeg nu for farvel Mit job giver løn og prønts